Itt vörünk Siófokon, s a van velem Szuper. De első kérdésem, hogy, hogy miért, miért, miért, miért szervezted ezt a tárgatot? Milyen miért, miért kérdete is? Azért jöttem ide, meg azért szerveztem. Elsősorban azért, hogy jobbá tegyem a férfiak életét, hogy szeretnénk abban segíteni, hogy Jobban tudnának ismerkedni, jobban odafigyeljenek oda az életükre, fejlődjenek, nagyobb önbizalommal. Több minden milyen szinten vagy, több ilyen szinten van az ember, tehát lehet, hogy nagyon-nagyon bizalommal, ezt még lehet fokozni. Én mindig van több és több minőség és minőségű kapcsolatban. Több, több. Egy önyörű szállodában vagyunk, itt van a tele van az előadóterem minden nap, és élvezik az emberek, hogy jobban fejlődünk és megtaláljuk és a, a nagyból is természetesen segít. És miért jó segíteni a férfiaknak? A jó kérdés azért jó, mert uh, um, jó érzés adni másoknak, hát nem kevésbé kicsit különböző cél az, hogy szeretem volna látni a nőket. Most a férfiaknak segítek, hogy boldogabbá tegyék, vagy rengeteg embernek segítek abban, hogy boldogabbá tegyék magukban. Mi volt eddig a legjobb élményre távolvány? Hát épp, hogy túlmentünk a felén, a péntek van, még van két nagyon erős éjszaka hátra, de igazából eddig hát sem volt a tegnapi Vágypakt is, de én azt mondom, hogy a legelső, a hétfő, a nulladik nap, az iszonyat volt, hogy megszervezni az egésznek a hangulatát, hogy majdnem első tudjuk indulni, a kocsi, mindenki a domba, hogy egyáltalán a lány szobába, vagy csak az egészet, ezt is segíteni, a nekik is van. Tehát tiszteletelj, szerintem a nobody Köszönöm.